Jay Margarine on the beat Nekam bio dobar momak, sad sam povampirio Ej, ej, ej, yeah Radim krivi koleks, imen ne bom se pomirio Sad sam povampirio Šta, šta? Sjećam se, se onih dana kad sam bio vid fi... Saj ja sam namrštena kmica kak i rabin Kakvi prijatelji, kakvi, kakvi znanci Niskem nisam dobro znaju, me sam u banci Ako si na oci, ne gledaju oči Ako si na vjeruj, ja ne kočim Kmicu, ja ne kočim, ja ti točim Ja ne drogsem, i ako sam rogsem Ja sam nekad bio dobar momak, sasam po vam pio Ej, ej, ej, yeah Radim krivi korek, s time ja ne se Vladi, tete tujka kapak vlad, boj cijeli grad Nijel meni klican, zato treba mini vea, sto To si na mikrom na pau, usjetim svaki plus po sribe koja ide, yeah Oko mene bale, toko da me banka obožava kurete teku kao da je drava Pore stavi korak, prati, ja nili pene, ti ne Nekad bio dober momak, sad sam po vampirju, ej se pomirio, sad sam po vampirio Šta, šta, toko sam škrt da u Vauti samo toče plavi diesel Onda skrt skrt spojim, u to palim diesel Odem u sastišćanu, pojedem diesel Od investitori izovu meni ljud na bolu yeah. Ipak sam na otmoru, ne smetajte ne se ne napijem curvy Jer šta kori se a ja već sam prvi Fende već sam prvi Nekavio dobar momak, sad sam po vampirio Ej, ej, ej, yeah Ranin' krivi korek s timene, ne se pomirio Sad sam po vampirio Šta, šta Nekavio dobar momak, sad sam po vampirio Ej, ej, ej, yeah Ranin' krivi korek s timene, ne bom se pomirio Sad sam po vampirio.